І наразі під, е, вирішується питання щодо проведення історико-археологічної експертизи на факт встановлення саме пошкодження чи, можливо, якихось змін в пам'яті історії. Наразі призначено будівельна технічна експертиза, вона перебуває на виконанні. За словами Юрія Продина, будова на території Єврейського некрополя у приватній власності. У 2006 році виконавчим комітетом Межрівської селищної ради було передано у власність саме нежитлове приміщення.